पर तक में जो शह के नाम साहू जब कई गुल्फामाय शाह के पास सब अब्बास खुशामाये जोड़कर आतू کو اور سر کو جھکا کر بولے سے کو لگا بولے دودھ کا پالا ہر ایک میں چھوٹا جاتا ہے آئے بال लुटा جاتا ہے دامن اب سب کا ہاتھوں سے छुटा جاتا ہے میرا سینے میں طاقت دیجیے یا مجھے جنگ کیجازت دیجئے کفر اب کشرت اخواج پہ نازا ہے بہت کفر اب کش رت اخواج پے نازا ہے بہت बहुत भी ना वादा, ना वादा। ना वादा। मेरी एक जर से ये लश्कर शर्ट उठेगा मेरी एक जर्ब से ये लश्कर शर्ट टूटेगा در خیبر کی طرح کا دردو تلوار تو دریا بھی روانی دیکھیں جا دل دل ہر ایک سو سے میری تلوار میں ہے پانی دیکھیں یہ میرے ہم لوگ کی گروانی تمن پسرے سات کا سر کاٹ ہے تمنا اسلام کی قسمت ہے در کی دو اسلام کی قسمت ہے در Thi. سورج ہوگا ہے फिक्र उठ के बढ़ती है वो वक्त बयान की दरिया से मिल रही है रबानी जबान की आमद है उनके जहन में एक मान की तस्वीर पढ़ रही है जबान किस की शान ही खुलने लगे हैं ذین خیال با کے با گویا طواف میں ہے تجل بھی جب آس نے غزل کی بات چلی پھر سے او ایک محلبہ کا ذکر ہوا پھر گلو گلو مردہ دل کو ہونے لگی پھر سے آرزو رشبنوں سے ہے شب انتظار کی باد سبا ہے رقص میں پھر سے چمن چمن کلیوں کو کر رہی ہے ہر ایک شاہ زی بے تن گلہ تن پہنے ہے سد رنگ پہ رہن ہے یہ قبل آنے کو ہے کوئی ہی بل بدن جسے جمال بچ ہے خدا بولنے کو ہے ارے زرفے نگاہ ہے ذوق صبح تو کو ہے ہونے کو لگی نگاہ کو جلدوں کی جستجو رکھنے لگی زبان بھی لفظوں کی آبرو روشن ہوا خیال جلی شمو بکو ماحول پر خیال کے چھائی ہے مش فکر رسا کو او جے اس بار گاہ میں ارے بلا گلے دی ہے اپنی پما رے لم سنبل کہ ہے ذکر جہاں پنا لفزش نہ ہو فوئی تجھے خطرہ ہے گا گا محتاط رہ کہ با بے وفا کی ہے بارگاہ ایسا نہ ہو بغیر اجازت اٹھے نگار تو رے بیان نہ بہ کے روش تک خیال کی خوشیار کی تو خیال میں ہے ہاشمی جمال ممکن نہیں سماعے نگاہوں میں خط و خال چھپ جا رہی کے رخ پر ہے وہ جلال اسکر ہے اپنی ذات میں ہی سال کا کمال پیرو لے عرب اور براب فرتے ہیں ظلم حق کا اجالا کہے جسے مواد صبر و ضبط کا دریا کہیں جسے صوفہ میں اہل دین کا نہ کہیں جسے ہر درد دل کے واسطے یارہ کہیں جسے ارے مشکل کا وقت آئے تو مشکل خوشا کہیں واجب ہے یہ کہ ان کو ایما میں وفا کہیں تو بے شک ہے یہ بفات مظہرا کے نور این کلثوم کی دعا ہے یہ زین کے دل کا چین یہ ہوس کریں شاہ مشر قے نب کا یہ ہے حسین کے لشکر کا زے و زین ہے یہ خزینہ فتح بدرو حن <تصفح> اباسر وفا کا نام عباس زور بازو ہے مشکل خوشا کا نام عباس بہ رو تو صفا ہوتا کا نام یعنی امام وقت دل کی تو کا نام اوسا رہے ہیں شجاوت کی انتہا رخ سے ہے ذوقان زمدے رہ نہ ہو گیا مجدا ہوئے روشن ہوئی ہے سال سے ان کی وفا کی رائے ان سے ہی استوار वी है दुआ की रा जावे दिन से हो गई सिर्फा की राजल गर्म था च है वहा यही तो है हर یہی تو ہیں تاریخ میں ہوا نہ کوئی ہے لشکر کی ذات شجاوت کی جمن سے مفت تلاش کریں زن الٹے دم پتا یہ آسمان سمیں پلکتے سمیں پلکتے تو ایسا دورے اس دو جہاں احسن سفا ساد خوش تر ذو خوش بیاں جس سے کہ فیضیاب ہوئے خور دور کلا جو اپنی ذات میں तने ही मान की है ऐसा से लश्कर को दे लश् हो तो समझ करोक देखा दूसरा बहर पसे अब्बास थे हुसैन दादा को देख कर नहीं आता था दिल को चैन کہتے تھے ہاں جوڑ کے یا شاہ مشرق اے حجت خدا اسدے کی بری کے چین ہو آپ کی رضا تو الٹ دوں سے پا ہے شام شمشیر آبدار مچلتی ہے یا امام بولے حسین آپ کی جرت میں کیا کلام میرے جری کے واسطے کیا ہے سپاہ ہے شام لیکن خلاف میں ابھی رکھ ہی جی ہے رضا سے آپ کا اس سے بڑا ہے کام سے صبر کے جو ہر دکھائیے ہر تشنا لبوں کے واسطے ساحل پہ جائیے پاس حکم شاہ سے آئے خیام میں کھڑے رہے حکم میں امام میں لرزش تھی ضبط غم سے جری کے کلام میں رے قطرے لہو کے آ گئے آنکھوں کے جام میں تشنا, ل... تشنا دہن سکینہ جو نزدیک تمام بارے دیگر بادشاہ کرتے ہوں خطاب में امام ہے پہ کروں میں سبھی لے آپ سورج پہ تھوڑی دیر میں آنے کو ہے شباب مشکیزہ ہوگا آپ کا اب میرے جا کے خیمۂ اقدس سے لائیے دریا کو جا رہا ہوں نہ آسو کہ تو میدان کی سم یوں چلے سب کا ہے تش نہ کام ن صفر طبر اور نئے حسان کا حکم سے تھے نگاہوں میں خوش جام رہوار نے ترائی کی جان کیا خرام حائل ہوئی جو فوج تو رہوار رک گیا صحرا میں شاہ دین کا عالم دک گیا سلو نے کہا تم کو نہیں رسول کا پاس ہے ادب بھی کیا تشنا ہے تین دن سے یہاں خود خدا والے رسول پر کوئی کرتا ہے یوں جفا روزِ حساب کیسے بھلا منہ دکھاؤ گے کیسے رسول پاک کے سائے میں جاؤ گے خوشمرے نہیں کہنے لگا سن کے یہ سخن سچ ہے کہ ہے حسین کی رائے کی انجمن لیکن جدا ہے تخت خلا فرق کا اب چلن رے حسین تو کیا رنج کیا مہن ہے حکم بادشاہ کہ تسلیم ہو حسین ورنہ کوئی بھی سانس نہ ہم دیں گے ان کو چین تو سن کر سخن قصب میں یہ عباس نے کہا آخا تو تر لائے ہے تیری مزہ کیا وہ مطمئن ہے اپنا دہن چلا جن پر ہے تج کو ناظاہ میں قبضے سے لے کر ترے چھین آش ہوئی की की दो दिन की में में में दूर रस हुई हवाओं को से मस में थी। के पेश पस अरे हैरत मैं पहुंचा मै चश्मे अध خشک سب رمک سورے نگاہ سے ہوا کا اگدم پھرا جو رشت تو کو رام چھا گیا شور تھا تر میں جو لگ گئی کو کھا گئی جفا دی ساحل اب روح میں مر گیا مر لشکر سے ہٹ گیا سفید اول پلٹ گیا ادھر آیا گول میں تو کلے جا اٹ گیا ارے دادے جنگ طلب تھی سمن کو رہا کے اور اور لے کے سر بسر بجلی سی دوڑنے لگی سب نے ادھر ادھر ڈوبا ادھر تو فوج سے ابرا کبھی ادھر چلا رہا تھا لشکر ٹہر گویا جس میں نیس کی سب جان لے اڑا ناماور جنگ کے ارمان لے اڑا ان کی بکا عزیز کے سامان لے اڑا گویا سپاہ شان کی سب شان لے اڑا شام کی سارل سے چھٹ گئی ارے ایسی دھمک پڑی کہ زمین رنگ کی بڑھ گئی تو بولی فرش کو دیکھ کے شمشیر مرحبا لارے ہر بزرگ میں تو سب سے ہے دا بے شک یا غلامی کا غم خا بن گیا تو مدت سے منتظر ہوں میں جاؤ ہر نمائی کی بطور خاص یہ بن مدت سے منتظر ہوں میں وہ شان دکھائی صفائی کی مانند پھکا گا بن گئی نکلی تڑپ تلوار کے سیمپل سے تو ہے یہ مراد رقص شرل بار میں کروں فوج گرانے شام پہ اب وار میں کروں تک کر میں کروں دست ظلم سے پے کار میں کروں فرنار اے دم میں کروں ہر لہین کو لچوں سے پار دوں ابھی رنگ کی زمین کو مجبور ہوں میں <متحدث> حکم شہر میں نام سے ملتا نہیں ہے اس نے ہی امام سے ہوتی ہوں آج خود میں خجل اپنے نام سے آقا نے میرے وعدہ لیا ہے غلام سے ہے حکم اپنی بر رکھوں گی لگام میں شرط وفا یہ ہے کہ رہوں گی نیام میں یہ گفتگو سنی دار نے کہا ہاں مرہبا وفادار مرحبا جوہر سے کیا تو آج رنگ میں صبر کے جوہر دکھا گئی ظلمت میں آدھیوں کو چلے بن اڑا گئی تو دیکھے یہ فوج अब फरसे को रानों में पिर जरी ने दबाया को तोड़ा फरस में तेज हवाओं के बंको बंको के बंदोया भव लश्कर फस गया जो जिस जगह पे था वहीं में गे मैं بجلی کی طرح میں جب سنا آئی سدا ہر وہ زمین گا اپنے لگی ارے گردش میں آ کے فوج ادور جفا شہار میں साहिल टूटी हुई कमा थी कही थी पड़ी सिफर में ही था। कहीं पर गिरा था पर थे। साहिल को देख कर देखा ने जरी के खयाल में हुसैन को पानी का ध्यान आ गया है تو سوے چلے مشکل خوشا چلے دریا کی موت بڑھ کے قدم چوننے لگی وفا سے سلام بچوں سے ہم اب سوئے دریا رکھو نگار بے شک نکل ہی آئے گی پانی کی کوئی راہ لوٹیں گے اشتیا کو چچا کر کے اب تباہ میرے خوراک میں تل لے کے آئیں گے اصل کو جا کے ہم ابھی پانی پلائیں گے تو تم کا سخن یہ بولے شہنشاہ مشرقین بابا کی جان حق سے طلب ہے سکون چین لیکن ہے بارش تلے حسین اور بھی مشکل ہے نور این بھائی کو ہم نے روک رکھا ہے بے چین دل ہے سینے میں اب اس خیال سے پہ بکھرے ہوئے تھے ادھر ادھر ماہ تمام उतर गया का चेहरा निखर ठंडी हवा जो साहिल दरिया की मिल गई ए कान में तबीयत रह گئی ہر بوجے سر آ کے جو سم سے لپٹ گئی گویا سمند کی اتشے مستقل گئی پانی سے منہ کو پھر کے رہوار ہٹ گیا عباس با وفا کے قدم سے لپٹ گیا تو عباس نے کہا میرے رہ وار مرحبا نازاں تیرے عمل پہ ہوئی آج خود وفاق پیاسا ہے تین روز کا تیری خطا ہے کیا گرمی ہے سرداد ہے جا تشنگی بجھا بولا یہ بے زباں کے سکینہ خدا ہے میری نگاہ میں علی گر کی پیاس ہے بھر کے چلا لشکر وفا کا سو میں جاں چلا بولا یہ شمر فوج سے بو جاں فیشاں چلا ارے چاروں طرف سے حسین کو ایک گھوم تک نہ پہنچے شہ अश्फिया कोई बीबार रुख की तरफ से न चल सका तबले शर ने शेर शेर नगा एक बदनसीब एक बद नश ने بازو نہ تھے پا خوف سے بازو نہ تھے پا خوف سے ٹھوکر جری کی ہوئی سب کیرام قلم ہے ارے مجرو مش کر غازی کی جان ہے تو ناگا گا ایک تیرے ستم مش پر لگا ارے پانی کے ساتھ لا بہا عباس نے یہ پہ وفادار سے کہا زحمت یہ آخری ہے پلٹ شرمندہ ہو گیا ہوں میں اپنے امام سے کہہ دیجیو سلام کام سے تو حسرت سے, سے چور جسم لہو سے تر ایک گرز نے نشانہ کیا فر کے ہل پر ارے ضربت لگی تو ہے در کرے ارے خلد سے لگا ترائی میں جو ترائی میں سرکار کا علم خیموں کی سم آ کے کہا ہو گیا ستم अब्बास भी सिधार गए अब सुहे रम अरे अब्बास अपने आपका गुहा कर रखा तो भाई सदा देता है भाई जवाब दो تو سوے فرات ایسے چلے شاہ خاص و پکڑے ہوئے تھے اپنی کمر ہاتھ سے امام عباس کہہ رہے تھے بس رام شرمندہ ہے شکین سے آتا کہ یہ مقتل سے لے نہ جا نہیں کہ لکھ سک وہ کیا کریں رقم آنکھیں نہ کر ادا نہ کر سکی سر ورق غم ہدیہ یہ بار گاہ میں مولا قبول ہو سایہ پن سرو پے ردائے پطول ہو